لكم دلوقتي خمس نصايح للعروسة قبل الجواز فيما يخص البشرة والشعر وهنبتدي دلوقتي معاكم الدكتور وليد إبراهيم أخصائي الجلدية والتجميل وهنعمل فيديو كل أسبوع نتكلم على كل ما يخص الجلدية والتجميل والشعر أول نصيحة هي الوقاية من الشمس سواء بنتكلم على المشاوير أو بنتكلم على شعر العسل نفسه لازم سكرين والبرنيتا والشمسية يبقوا أصحابك الوقاية من الشمس حاجة أساسية في الفترة دي الشمس ليها تاثير سلبي على البشره وبتخليها تظهر بشكل مجهد وده اللي احنا مش عايزينه في فتره زي دي بيبقى في تصوير في الفوتوسيشن والبنت بتبقى محطة الانظار في الفرح ثاني نصيحه معانا هي مشاكل البشره والشعر أرجوكم ما تحاولوش تحلوها قبل الفرح باسبوعين انا عارف ان كتير منكم بيبقوا مضغوطين في الفتره دي وعلى ما بتفتكروا المشاكل دي كلها بيكون خلاص قبل الفرح بشهر مثلا ودي مش فتره كافيه خالص ان احنا نعالج مشاكل في البشره والشعر سواء بنتكلم حب الشباب سواء بنتكلم تساقط الشعر سواء بنتكلم عن الغمايان في المناطق الحساسه او تحت الابط المشاكل دي كلها محتاجه وقت شويه علشان نقدر نحلها وفي نفس الوقت في بعض العلاجات دي بيبقى ليها اعراض جانبيه احنا في غنى عنها ثالث <تصفيق> نصيحه معنا دلوقتي هي تنظيم الوقت لو انت هتعملي جلسات للليزر او التاشير او الديرما بن او البي ار بي الحاجات دي كلها اللي هي ليها دعوه بنضاره البشره حاولي ان انت تعمليها بفتره تكون منظمه فيها وقت كويس لان حاجات زي دي ممكن تحتاج ان انت تقعدي في البيت وما تخرجيش في الشمس لمده اسبوع او 10 ايام على الاقل فلو هتعمليها تبقى عارفه انك هتتبعي التعليمات الطبيب صح عشان ما يحصلش اي مضاعفات او مشاكل برده احنا في غنى عنها في الوقت ده. رابع نصيحة بلاش إزالة الشعر في الظهر أو الصدر في بنات كتير بتحاول إنها تشيل الشعر في المناطق دي بأي طرق من وسائل إزالة الشعر وده ممكن ينتج عنه التهاب في بصيلات الشعر ويظهر مكان بصيلات الشعر دي حبوب وأنا عرف حد شخصيا قبل الفرح بيوم بالزبط بعتت لي بتقول لي اعمل ايه في المشكله اللي زي دي دي مش حاجه تحب انها تحصل لو الموضوع ده مهم بالنسبه لك جربي ان انت تعملي حاجه زي كده بس قبلها بفتره كويسه قولي مثلا 3 شهور بحيث انك تبقي عارفه ايه اللي بينفع وايه اللي ما بينفعش وايه اللي ممكن يحصل منه مضاعفات وفي حل تاني برضو ممكن تشقير الشعر خامس حاجة معانا هي التوتر التوتر التوتر التوتر التوتر مرتبط بمشاكل كتير زي حب الشباب تساقط الشعر الاجهاد تحت العين فبلاش تاخدي كل حاجة على عصابك واسألي اصحابك دايما اللي كانوا في نفس الموقف بتاعك هيقولولك قد ايه هم كانوا متوترين ومضغوطين في الفترة اللي زي دي وفي الاخر كل حاجة عدت الحمد لله مش كل حاجة لازم تخلص قبل الفرح يعني انا مثلا عندنا لسه ما جبناش النجف في حاجات كتير في البيت لسه ما كملتش بس الحمد لله مبسوطين تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم وتدوسوا على والجرس علشان يوصل لكم الفيديو الجديد الاسبوع الجاي ان شاء الله